Хочеться крутого тенісу, тому що це перший в сезоні великий шолом, і, ну, я думаю, що всі, всі трошки відпочили після сезону, зараз всі налаштовані на те, що вони вийдуть і будуть рвати один одного, але, в принципі, ну, переможе найкращий. Я думаю, що Австралія, вона, в принципі, Є таким показником того, хто насправді найкращий, адже це початок сезону, і зараз ну всі повні сил, і не можна сказати, там ну там того той, там втумився, був. Да, да. поганий готовий. турнір, там погана травма. Так зараз, звісно, також є травмовані. Ну теніс це така гра, де постійно хтось травмує, ну як і весь спорт. Але в принципі, ну на мою думку, Австралія на ОПЕН це такий своєрідний показник реально того, хто найсильніший. Ну, ти от згадала про травмованих, я так розумію, що в тебе є там не дуже хороші новини з Австралії відносно наших. Так, Долгополав в нас ж вирішив цього цьому році стартувати, ну і провести рік тільки на великих турнірах. І... Тому готувався він до Australian Open на турнірі в Койон Класік. Це виставковий турнір, дуже престижний, там грають, ну, на, наразі не було, там ні Джокові, ні, ні надалі. А проте перші номери, це еліта, вони збираються і грають між собою, аби, ну, тренуватися, можна так сказати. А тут ще й видовище, тут глядачі, ну, і гроші, звісно. І вийшов він в півфінал і проти Вердаско, він вийшов... Програв перший сет, на жаль, і в нього знову відкрилася травма ту, якого прорвали, та, яка його на 10 тижнів вибила зі змагального розкладу минулого, минулого року. року. І ну, зараз невідомо наразі ще, чи, чи вийде він грати, чи не вийде він грати Лоренці. Його, угу. по-моєму, суперник. По зубах, да. в принципі. В принципі, по зубах, якщо він не травмований. В принципі, в нього доволі… Оптимальна сітка в нього, це Лоренці, в принципі, це Саша, в нього неординарна гра, він, він, може. він може. Він показав, що він може надалі обігрувати, про що ми кажемо. В нього там в секторі буде Ваврінка, здається, на четвертому колі, якщо що. Але, ну, головне, щоб він стартував. тут. Угу. Хай він вже одужує і, і стартує, щоб все було б нормально. Так. Е, ну, але він буде не єдиний наш представник, навіть у чоловічій сітці, так, які, є, ну, зазвичай, так, українців не густо. Не густо так. Але точно теж стартував з основної сітки Стаховський. В нього трішки складніша сітка, ну, тому що… Нищий він... рейтинг – гірша сітка. Так, То... ну, це, да, закономірно. Він потрапив на серба Душана Лайоніча. А, і якщо він його проходить, що в принципі так, ну тут важко сказати, проходить, не проходить, але ну, новий тренер, новий стиль гри вже відчувається. І в Брізбені ми його побачили. Проти Дель Потро, хоча він і програв цей матч, але вже був такий цікавий теніс. Додалося неординарності до гри Сергія, і ну, тут вже заграло його талант, його відчуття м'яча. Санторо його розвиває, звісно. Е, ну І, звісно, ми побачили, що Сережа грає в парі, багато грає в парі, uh -huh. це тільки початок сезону. Тобто, я думаю, що Леоніча він проходить, але потім він потрапляє на Ферера, uh -huh. і там вже будуть проблеми, я думаю. Хоча. Це Серйожа, це теніс, ми побачимо, да, буде цікаво. Я думаю, що точно от у Стаховського сітка буде цікаво, а, як, в принципі, у Марченка. Ну, Марченко третій вже молодець, так? Та? Да, він вже молодець, він вже три свої матчі на Австраліану Опен виграв, він вийшов в основу, він потрапив на канадця Районіча, який в десятці. Я думаю, що йому буде дуже складно, але Марченко, мабуть, він єдиний з наших тенісистів, який доводить, що поки ти до останнього м'яча не позмагався, ти ще не програв. Він буде до останнього змагатись. А от що можна сказати про його суперників у кваліфікації, тих трьох, з якими він змагався? Ну, наскільки вони авторитетні, наскільки вони можуть говорити про його нинішню форму, про його нинішні створи? Я думаю, най такий зубастий був поляк Кубат. З яким він грав фінал, Кубат вибив нашого Недовєсова, який ну вже не нашого представника Казахстану, українця Недовєсова. А він дуже сильні в нього удари. І, ну, в принципі, як для Марченко, мабуть, не дуже, не дуже зручний, а, зручний так супротивник, але це не, не завадило. І в другому колі, ну, у Фучовича-угорця, він виграв. Чотири матч боли відіграв і виграв. Ну це це mm -hmm. в стилі, це в стилі. <свісна> <свісна> тобто молодець. Подивимося, що він покаже нам з районів. <свісна> Тут якраз більше, якби, поки що нас засмучують дівчата, тому що в кваліфікації стартували так кучно, багато Су -су. їх пішло, і там до другого кола виходили, і навіть до третього, але до фіналу ніхто не дійшов. Так, да, до... на жаль. Ну там вийшло, в принципі, у нас стамбільно була перша ракетка «Світоліна» в основі, за нею Цуренко потрапила в основу. Тобто в Гоп, вже представництво є, вже добре. Ну, як і в хлопців, де Олгопола в Стаховській. Е, проте починали, якщо в нас тільки Молчанов і Марченко починали е, кваліфікацію, то в них шість дівчат починали. І це була якась надія, що ну, хоч одна точно пройде. А так вийшло, не так сталося, як гадалося, що тут Марченко пройшов всю свою сітку кваліфікаційну, а дівчата, ну, боролися, да. нічого не можна сказати, що, в принципі, Люди, Надя, Кіченки, вони, мабуть, все ж таки, більш парні. Угу. Катерина Бондаренко чекала її яскравий камбек. Ну, не вийшло, але я думаю, що тут вона ще нас наступного сезону буде трошки дивоважна. Ну, дивування. цього вже сезону. Ну, цього, так, так ну, Наступно, сезон вже це, наступить. ж як на Open пройде, оце вже сезон наступить. Угу. Тобто, ну, ти віриш, що Катерина Бондаренко ще свої останні слова да. в тенісі не сказала? Так, да, так. Да. А які підстави? А, знаєш, часто кажуть, що дівчина, коли народжує дитину, спортсменка, вона ще потім, в неї якісь нові сили з'являються. Я бачу, ну, це особисто моя суб'єктивна думка, я бачу по Каті цей потенціал і те, що вона хоче. У будь-якій справі головне бажання. І тут це бажання дуже велике. І робота є під це бажання. Е, можливо, вона подивиться на на ту шеліну, так, на хлопців, там, які поміняли тренерів. Можливо, і змінили, так, так, Козлова в нас змінила на Черкасова, як російський тенісист, дуже-дуже потужний. Ну, це легенда, в ну, ну, да, програмі да, да. «Врємя» про нього розказується. <рес> Тим паче. І, знову ж таки, результату Козлова зараз говорить сам за себе. Ну, він піднімається нормально. Ну і ми так з тобою потрошку підійшли вже до Еліни. Так до Світоліна. Вона тут трошки пошуміла. Так пошуміла, і, да поки молоді. не потрапила на страшну машу. На страшну машу. Ну, Маша це Маша, тут нічого не скажеш. Еля ще молода, у Елі дуже великий потенціал. Про це вже я думаю, всі знають і всі казали. І, ну, це видно по її грі. Вона знову ж таки, вона минулого року хотіла Ангелік Кербер здолати. Вона її здолала раз, здолала вже і в новому сезоні. Потрапила на Машу, і в ну, матчі вона програла. Але вона показала достойний теніс проти Шарапова. Тим паче, що ну, на ну, не Шарап... скажеш, якби так. Ну, ну грала вона добре. Ну, рахунок... рахунок — це рахунок. Mm -hmm. Буває різне. Я думаю, що і зараз вона… У Еліни є така дуже хороша риса спортивна злість. Вона, коли сама на себе, на суперника, вона починає злитися, вона себе підбадьорює, можливо, ну, я думаю, що вона буде, буде вигравати. Вона собі поставила на меті вигравати у топ-п'ятірки, і вона це буде робити. Вона поставила собі на меті виграти у Лісицькій Кербер, і вона це зробила. Ну просто все поступово треба робити. Ти бачиш, що вона молода, їй все під силу. Думаю, так, тут з нею не дуже зручна сітка, тому що там у разі проходу, звісно, переможе там протистояння двох дівчат, я точно їх не знаю, якщо чесно. І в ну, третьому колі вона, ну, як не крутує, фактично зустрічається з Сиріано Вільямс. А це однозначно фаворитка. Ну, я думаю, що це буде цікаво. Вони грали один раз, Еліна програла, але ну, це вже не та Еліна, з якою грала Сірена Вільямс. Так що подивимось. Вітіскоп. Спортивне відео.